Nafarroako unibertsitate publikoan, elguru zehatz batekin ekin diogu lanari. Ikasle zareten guztion parte hartze tiboa sustatzea, ikasketez gainera unibertsitatean egiten diren jarduera guztietan. Jarduera horiek lauer lotan antolatu ditugu. Ordezkaritzaren, kudeaketaren eta evaluazio instituzionalaren arloa. Ikasleon ordezkaritza jarduerak biltzen ditu eta zuek unibertsitatearen gobernu organoetan parte hartzearekin lotutakoak. Irakaskuntzaren, ikerketaren eta prestakuntza osagarriaren arloa. Prestakuntzako jarduerak dira, gaitasunak garatzera bideratuak eta aukera ematen dute ikerketan naiz problemen konponketan ikasitakoa aplikatzeko eta lagunkarriak dira lan munduan sartzeko. Gizartearen, kulturaren eta kirolaren arloa. Arlo akademikoarekin lotuta ezagonaren prestakuntza ireki eta askotarikoa jasotzeko eta bizikalitatea hobetzeko baliagarriak diren jarduerak sartzen dira hemen. Baita ikasleen elkarteekin zer duen oro ere. Lankidetzaren eta voluntariotzaren arloa. Unibertsitate barneko voluntariotza ez gizartera begirako projekzioa duten jarduerak ere piltzen ditu. Jarduera horien guztien bidez, zu bezalako ikasleek unibertsitatean zeuen ganatzen duzuen prestakuntza akademikoa osatzea nahi dugu. Erakundeak eskaintzen dizuen guztiarekin aberastea eta haren kudeaketan eta funtzionamenduan parte hartzea ikasle ikasle eta administrazioko eta zerbitzuetako etako langileei galdetu diegu, kanpoko pertsonaei kontsuk egin dizkiegu eta gure jardueren eskaintzan noakoa den eta haren zabalpena nola egiten dugun natertu dugu. Analisio horri guztiari esker, ikasleek parte hartzeko lehenengo plana prestatu dugu. Plana osatzen duten hirurogeama bostekinzak martxan daude, eta unabarra.es webgunean kontsultatzen aldituzu. Adibidez, onelako ekintzak eginen ditugu. Nupen pasaporte digitala prestatu, ikasle bakoitzak ikasketez kanpo zein jarduera egin egindituena ipatuko duena eta bere kurrikulumaren parte izanen dena. Ordezkariak aukeratzeko hauteskundeetan nautagai izatera animatu. Ikasleek itzaldi eta konferentzietarako izlariak proposatzea bultzatu. Ikasleekiko komunikaziorako kobetu betu, ikasketez kanpoko jardueren eskaintzari dagokionez ikasleentzako topaguneak eta parte hartzerako espazioak sortu. Ikaslek parte hartzeko hau lagungarria izanen zaigu unibertsitate solidarioagoa, modernoagoa, parekideagoa eta dibertsitatearekiko toleranteagoa eraikitzeko. Azken batean, unibertsitate obea izateko. Zure parte hartzea ezinbestekoa da plana martxan jartzeko. Ez ezaguzu utxegin.